the WhatsApp this is Global Entertainment my name is Judith Mlalasi ukweli ni kwamba ni kwa kumi duniani kuni hawatumii majina yao halisi jeu unataka kujua majina hao yametoa wapi ama chanzo chake ni nini kuwa nami mwanzo mpaka mwisho ili iliweze kujua yote hayo na uweze kujibu maswali yako yote yanayozua kichwa kwako. kwanza ni Demi Moore, hui ni mwigizaji mkubwa wa Hollywood, mwandishi na nyimbo na mwanamitindo. Ingapokuwa wengi wanampahamu kwa jina la stala la Demi Moore, lakini jina lake halisi lilopana na wazazi wake ni Demetria Jane Gwynne. Demi alizaliwa mwezi kumi Novemba 16 mwaka mbili Rosal, New Mexico, nchini Marekani, na aliweza kupata maarufu akiwa na umri wa miaka 16 tu. Tukingea kwa star wa pili ni Larry King, hui ni mtangazaji mahiri ambaye amejipatia maarufu mkubwa duniani kote kutokana na staili ya utangazaji. Ipo wengi wanamfahamu kwa jina la Larry King wakiamini kwamba ndio jina alilisa lolikuwa na wazazi wake lakini si hivyo jina lake kamili ni Lawrence Harvey Zeger Zee huyu alizaliwa Novemba 19 mwaka 1933 anaishi jijini Brooklyn New York nchini Marekani akiwa amechapata tuzo mbalimbali kupitia kazi yake ya utangazaji zikiwemo Peabody na 10 Capable ACE Awards Tukiingia namba tatu tuna mama ama muigizaji maarufu duniani Whoopil Goldbridge, Yeah, Ushaiku angaleta filamu ya Serafina, basi yule mama aliyegiza kama mwalimu wa Serafina ndiye Uppy Garbage. Japokuwa wengi wanaamini kwamba hilo ndio jina lake halisi, ukweli ni kwamba haituivyo. lake ni Carolyn Johnson. Kwa sasa anaendelea kujishughulisha na masuala ya filamu. Hollywood nchini Marekani. Ana umri wa miaka 63 na anaishi Chelsea, New York, nchini Marekani. Tukiingia namba nne ni Stan mkongwe sana. Ushaiku sikia nyimbo ya Stan mkongwe wa Eminem. Unajua umbe maarufu wa thank you. Basi sauti ya mwanamke anayoisikia kwenye nyimbo hizo ni ya manadada Dido. Wengi hawajijua lake halisi lakini ukweli ni kwamba anaitwa Florence Claude de Bonneville Armstrong na Dido ndio jina lake jina lake la kisanii tu ambalo halina uhusiano wowote na jina lake halisi. Huyu ni mwimbaji na mwandishi wa nyimbo mwenye asili nchini Uingereza. Huko albamu yake ya No Angel ikiwa imemtambulisha vyema duniani kote. Mwanamama huyu alizaliwa Desemba tano. Mwaka, -mwaka, na moja huko Kensington London nchini ya Tukiingia namba tano ni mkaka anayehitana na music his name is Bruno Mars Huyu ni msanii na mwanamuziki nchini Marekani aliyezaliwa huko Honolulu Hawaii nchini Marekani asili yake ni mchanganyiko wa mataifa kadhaa lakini inaelezwa kwamba baba yake ni Yahudi kutoka nchini Israel Jepo wengi wanaamini kwamba Bruno Mars na jina lake halisi ukweli ni kwamba anaitwa Peter Gene Hernandez alizaliwa Oktoba 8 tano, ni mume wa dada mahiri sana ama maarufu Jessica Kabban huku nyimbo kama The Lazy Song 24K Magic na Grenade zinamtambulisha vyema duniani kote tunaingia namba sita, ambapo ni mwanamama maarufu sana kwenye nyimbo za Slow Music ama maarufu kama Shania Twine. wengi wanakuwa wanamfahamu wana mama huyu kama mwanamuziki mahiri sana katika nyimbo za R&B mwenye asili nchini Canada na japokuwa wengi wanaamini kwamba Shania Twain ndio jina lake halisi ukweli ni kwamba hilo sio jina ambalo alizaliwa nao ama alilo na wazazi wake Mama mama huyu jina lake halisi ni Eileen Reginald Edwards kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuimba amefanikiwa kuuza zaidi ya nakala milioni moja za albamu zake duniani kote na kuweka rekodi ya kuwa mwimbaji wa kike anayependwa zaidi nchini Canada Mama mama huyu alizaliwa Agosti 28 na mwaka 1965 huko Wellington and are all in all on 28 hivyo leo ni yake kuzaliwa happy birthday to her Canada kwa sasa ni mke wa Frederick Theobeth aliyemoa mwaka F mbili na moja baada ya kuachana na mumeo wa awali Robert John Range. Tunaingia namba saba ambapo kuna mwanamama maarufu kama Marine Monroy. Mnamama huyu ni mwigizaji, mwanamitindo na mwanamuziki nchini Marekani. Alizaliwa Juni Morley mwaka 1926 huko Los Angeles, California nchini Marekani. Kwa bahati mbaya alifariki August 5 mwaka F mbili kwa kile kinachoweza kuwa ni kuj madawa kulevya. Yapo wengi walikuwa kimjua kwa jina hilo ukweli ni kwamba jina lake halisi ni Norman Jean Mortensen Miongoni mwa kazi zilizompa maarufu mkubwa ni filamu ya kichekesho ama ya vichekesho blonde bombshell Tunaingia na banane ambapo na 8 ni mwana mama mahiri sana kwenye tasnia ya muziki Lady Gaga Huu ni mwanamuziki chakalamu asiyeisha vituko Lady Gaga naye anaingia katika orodha ya mastaa wanaofahamika kwa majina tofauti na hilo na wazazi wao Huyu ni mwanamziki, mtunzi wa nyimbo na mwigizaji mwenye asili nchini Marekani. Jina lake halisi anaitwa Stefan Giovanni Angelina Germanota. Na ni miongoni nyimbo zilizompa umaarufu ni Alejandro Bondiva paka Face na Judas. Alizaliwa machi 28 mwaka sita katika hospitali ya Lenox Hill Hospital, New York nchini Marekani. Tunaingia na Batista Nick Minach Mwanalida huyo ni miongoni mwa wasanii wa kike wanaofanya poa sana kwenye game la hip hop duniani. Ingupua wengi wanapahamu kwa jina la Nick Naji lakini jina lake halisi ni Onika Tanya Maraj na mchanganyiko kwa Trinidad na Marekani. Mbali na kurap Nick Minage pia ni mwanamitindo na mwandishi wa nyimbo na mwenye mashabiki wengi. Alizaliwa Desemba nane mwaka mbili katika jiji la St James kwenye visiwa vya Trinidad na Tobago na baadaye akahamia nchini Marekani. Anafunga dimba kwenye orodha ya masta hawatumii majina halisi ni Cardi B. Unapomtaja Nick Minaj kwa sasa huwezi kuacha kumtaja mwanadada mwingine Cardi B ambaye anaonekana ndiye mpizani mkubwa sana wa huyo. hiyo. Cardi B ni rapa wa kike anekuja kwa kasi kwenye game. Kiasi cha wengi kutabiri kwamba atakuja kumfunika Nick Minaj. My sasa kwa unajua majina yao halisi wasanii ama mataa ambao kukutajia. Usiache channel yetu Facebook na Instagram tunatumia Global Publications. na tena wako tena siku na saa <tos> Hasma tungoje anije niangalie kama hiyo kitu ni kweli au la. Lakini nashukuru mungu rufika nakuta kweli. Nashukuru sana baraka. Ila tu unacho no washauri wenzangu au na mimi mwenyewe kwa kweli nitaendelea kutumia pesa. Kweli nimeamini pesa ni pesa.